السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دي وجديد لشقه للبيع على نادي الصيد عماره حديثه شقه مساحه تلتمئه واربعين متر دور شقتين عندنا مدخل شيك جدا طراز كبير على النادي اول حاجه بتقابلنا هنا حمام الضيوف وعندنا هنا سلم طوارئ وعندنا هنا ده مساحة المطبخ طبعا التفاصيل كامله هتلاقوها اسفل الفيديو طبعا دي مساحة المطبخ بنطلع في بابين باب من, من احنا ما دخلنا وفي الباب التاني بيطلعنا على الريسبشن نتفرج على مساحة الريسبشن الاول طبعا الفيو وموقع مميز جدا الشقه طبعا موقعها مميز الريسبشن كبير جدا اربع قطع ارضيات باركيه طبعا الفيو عندنا بانوراما دي مساحه التراس ميزه من التراس بتاعها كبير موقع مميز الفيو كله على النادي بالكامل طبعا بانوراما نرجع لمساحه الريسبشن بنخش بعد كده على جزء الغرف شفنا حمام الديوف المطبخ ميزه ان احنا عندنا اكتر من حاجه في نفس العماره بتشطيبات مختلفه بنخش وبعلي كده اول غرفة دي الغرفة الاولانية وميزة ان فيها بلكونة هي متقفلة حاليا بس طبعا بانوراما شايفة النادي دي ميزة عندنا حاجات تشطيبها برضك احسن وأرقى ونفس التراس ونفس المساحات اللي احنا بنتفرج عليها، نخش بعد كده للغرفه الثانيه بص الاضاءه فيها، وعندنا بعد كده الغرفه المسطر، الغرفه المسطر مساحتها كبيره وده حمام المسطر وفيه عندنا حمام بيخدم الغرفتين دي كده مساحة الشقة وأدي الحمام مرة تانية اللي احنا كنا فيه كامل اتمنى لو الفيديو عجبكم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والاعجاب لكل شيء على قد ما نقدر اتمنى لو فيديو الموعد عجبكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته